יכול להיות שאתם כמוני, והחלטתם שאתם עשירים את המתמטיקה בבית ספר, ומאז כל פעם שראיתם את הגרף הזה של הטון קרו בדבלופ, פשוט דילגתם עליו והמשכתם עליו. בסרטון של היום אנחנו הולכים להבין ביחד מה זה הטון קרו, איך הוא עובד ואיך משתמשים בו, ואיך אנחנו בעצם מנצלים את אחד הכלים הכי חזקים שקיימים בלייטרום, אחת ולתמיד. אני מתחיל קודם בלהבין מה זה הטון קרו אנחנו נשתמש במושגים של בלאקס, שדווז, מי טונס, היילייטס וווייטס אם אתם חוקרים את העניין הזה של הטון קרו אני מניח שהייתם כבר טיפה מכירים את התפלט הבסיסי ואת ההיסטוגרמה אם אתם לא מכירים בואו רק אני אשר קו לחמש חלקים היא מייצגת בעצם את כל המידע שקיים בתמונה בחלוקה לחמש אזורים, יש לנו את הבלקס שזה הכי שחורים, יש לנו את השדווז שזה הצללים יש לנו את המיטאונס שלו הגוונים שבאמצע, יש לנו את ההיילייטס ויש לנו את הווייטס אז אנחנו יכולים בעצם לעשות שינויים לכל התמונה הגדולה על ידי שימוש ב-RGB או שינויים לכל אחד מערוצי הצבע לפי ה-red, green ו-blue עכשיו למה RGB, ומה זה אומר? בשביל זה אנחנו צריכים קודם כל להבין מהם צבעי היסוד בעולם הפיזי ובעולם הדיגיטלי אז כמו שאנחנו מכירים מהגן בערך צבעי היסוד שקיימים בעולם הפיזי הם אדום, צהוב וכחול הסיבה שזה מה שאנחנו לומדים שאלו שלושת הצבעים כי אלו בעצם הצבעים שיוצרים את כל הצבעים שאנחנו מכירים למעשה אי אפשר לקבל אף אחד מהצבעים אלו על ידי שילוב של צבעים אחרים ולכן אלו צבעי היסוד בעולם הפיזי לעומת זאת, צבעי היסוד בעולם הדיגיטלי הם אדום, ירוק וכחול. למה שלושת הצבעים האלו, ולמה בעצם הם שונים מצבעי היסוד שאנחנו מכירים בעולם הפיזי? בשביל זה אנחנו צריכים להסתכל על העין האנושית. כמו שאפשר לראות בתרשים הזה, לעין האנושית יש שלושה קולטני צבע. באנגלית הם נקראים Color Receptors. אחד כחול, אחד ירוק ואחד אדום. אז כשיצרו בעצם את העולם הדיגיטלי ואת העולם של התמונות, היה הרבה יותר רגיוני להשתמש בשלושת הצבעים האלו, שאליהם לעין שלנו בעצם יש קולטנים ספציפיים. אז אדום, ירוק וכחול, אלו הם צבעי היסוד בעולם הדיגיטלי, וכל צבע שאנחנו רגילים לראות בתמונה הוא שלוב מסוים של שלושת הצבעים האלו. אז עכשיו כשסיימנו בעצם את החלק של כל העניין, בואו נשתמש בגרדיאנט אפור כדי להבין איך הטום קרב עובד. הקו הישר שכאן מייצג את כל התמונה שלנו הנקודה הכי ימנית מייצגת את האזור של הלבן המוחלט בתמונות שלנו הנקודה הכי סמנית למטה מייצגת את האזור של הבלקס של השחור המוחלט בתמונות שלנו באמצע יש לנו את ה את ה-Meat ויש לנו את ה -highlights. אז אנחנו בעצם יכולים לשנות את הבהירות של כל אחד מהדברים האלו ידי וגרירה אם אנחנו מושכים למטה אנחנו מכשיכים אם תשימו לב, אני מכשיך ומכשיך ממכשיך עד שכל ה-whites שלי הופכים בעצם ל-blacks שימו לב שזה לא רק ה-whites שהופכים לבלקס, גם ה-meat tones וגם ה-shadows כל הגרף עובד ביחד, כל הקו הזה הוא עובד ביחד באותו האופן אני יכול ללכת ל-blacks ואני יכול או להכשיך אותם עוד יותר תראו מה קורה, איך הם שולטים על הכל או שאני יכול להעביר אותם, אני אעביר אותם לאט לאט עד שקיבלנו נכון מאוד whites. לבן מוחלט בתמונות שלנו אקבי שאתם יכולים לראות אם אני אקח את ה ואני אעלה אותם למעלה מה שקורה בעצם זה שכל ה שלי הפכו ל-Levon מוחלט ה שלי נשאר בהם פרטים וגם ה שלי נשאר בהם פרטים אותו דבר לחילופין אם אני אגרור את של ה-Meat Tones עד למטה שלי הפכו ל-Black's שלי נשארו כמעט בלי שינוי יש בהם פרטים וגם יש פרטים אז כאן בגרף של ה-RGB אנחנו בעצם עושים שינויים לכל התמונה אנחנו יכולים לעשות גם שינויים לכל אחד מערוצי הצבע שלנו שזה RED, GREEN ו-BLUE עד ופה הגיוני, נכון? יופי! עכשיו נקפוץ לערוצי הצבע השונים ונראה מה אנחנו יכולים בעצם לעשות איתם אם אתם לא רואים את הגרף הזה, אתם לא רואים את הגרף של ה-RGB יכול להיות אתם תהיו על הגרף הפרמטרי הגרף הזה בעצם נותן לנו אפשרות לשנות לפי פרמטרים, לפי סליידרים של Highlights, Darks, Lights וShadows את כל אחד מהדברים האלו, מבלי לדאוג לנקודות עצמם שעל הגרף אגב, אני ממליץ להשתמש בזה כי זה כלי ממש בגניב וממליץ גם לחקור את העניין הזה אז למה בעצם שנרצה לשנות את כל אחד מהערוצים האלו? אנחנו יכולים או להוסיף גוונים מסוימים לתמונה שלנו או להכסיר גוונים מסוימים מהתמונה שלנו למשל, אם אני אלך לגרף האדום שלנו ואני אוריד מהwhite את האדום, אני מוריד את האדום בעצם. מה שקורה זה שאני מוריד את האדום, אבל הירוקים והכחולים נשארים ללא שינוי. ואז מה שקורה פה זה בעצם שהאדום יורד, אבל הכחולים והירוקים נשארים וקיבלנו סוף של סיין כזה יפה. באותו אופן אני יכול ללכת לבלקס שלי ולהוסיף להם אדום לבלקס, שימו לב, מה שקורה פה. יפה או שאני יכול להכסיר מהם אדום לכן בעצם אני מוסיף גוון כחול ירוק ללבנים שלי אם אני מכסיר, ממנו, אם אני מכסיר מהם אדום אם אני אכסיר את הירוקים בלבנים שלי בדומה למה שמצוין פה ומצויר קצת בגרף אתם תוכלו לראות שאני מקבל מג'נטה אני מוריד את הירוקים ומה שנשאר לי זה אדומים וכחולים ללא שינוי בעולם הפיזי שאנחנו מכירים בדרך כלל כחול ואדום נותנים לנו סגול פה נותנים לנו סוג של מג'נטה כי הצבעים שאנחנו משתמשים בהם הם לא זהים לצבע... לצבעי היסוד בעולם הפיזי ואם אני אוריד כחול מה שאני אקבל זה בעצם גוון צהוב הגוון הצהוב מתקבל בעצם על ידי השילוב החזק של האדום עם הירוק כמו שהוספנו ללבנים אני יכול בכל דבר לאוסיף. לשחורים שלי, או כחול, או שאני יכול לקחת את זה הצדה שני להם צהוב. סבבה עד לפה? יופי. עכשיו בואו נשתמש בתמונות כדי לראות איך אנחנו משתמשים באופן פרקטי בידע הזה. אז למשל בתמונה הזאת, אם אני רוצה אני יכול להתחיל בעצם מה-S-Curve. מה זה בעצם S-Curve? אני אדגים לכם, אני אפתח רגע שלוש נקודות, shadows, עכשיו ה-S-Carve בעצם זה גרף בטאון-Carve שעוזר לנו להוסיף ניגודיות. מה זה ניגודיות? ניגודיות זה בעצם כמה שהלבן, לבן, וכמה שהשחור, שחור. ככל שיש יותר, שההיילייטס יותר בהיר והשדווס יותר חשוכים, אני מקבל יותר ניגודיות בין שני הדברים, וזה בעצם מה שמוסיף לי את בתמונות שלנו. למשל כאן אני טיפה אחזק את ההיילייט שלי, טיפה אחזק את השדווס, טיפה אחזק את השדווס כאן, אתם יכולים לראות שקיבלנו אס קרב כזה, צורה של אס, נכון, מאוד מוד עדינה, ששימו לב איך היא נותנת פאנץ' כזה ופופ לתמונות שלנו, טיפה מבליטה לנו את התמונות, יפה. עכשיו, דבר מגניב שאני אוהב לעשות זה בעצם לקבל סוג של וייב של פילם כזה, טיפה ישן מגניב, איך עושים את זה בעצם? אני אוהב ללכת לבלקס ולהרים אותם טיפה למעלה. עכשיו מה שקורה, אתם יכולים גם לשים לב בהיסטוגרמה למעלה, שהבלקס שלי אין לי שחור מוחלט בתמונות שלנו, הוא לא מתחיל מגודדת האפס, הוא מתחיל טיפה מלמעלה. וזה מה שבעצם נותן לי את הגוון הזה שהוא טיפה פיידד כזה, שהוא טיפה, טיפה מובהר של פילם כזה מגניב. אז בעצם ככה עושים את זה. באותו האופן אני יכול ללכת את הווייט שלי וטיפה להורד אותם כדי לא לקבל ווייט כאלו חזקים בתמונות שלנו. הילייטס טיפה עדיין בירים לי מדי, אז אני טיפה הוריד אותם, נגיעה קטנה, אפילו עוד קצת מהווייטס. טיפה, אוי, אם עשיתם ככת נקודה שאתם לא רוצים, אתם יכולים ללחוץ עליה פעמיים תעלם לה. טיפה להוריד את המיתון, טיפה, טיפה, וטיפה הוספתי יותר מדי פה באללה, אז אני טיפה להוריד אותם, יפה. מצוין, עכשיו תשימו לב איזה שינוי אדיר קרה פה שלנו על ידי גרף אחד בלבד כל השילוי שאתם רואים כאן זה נטו שינוי של הטונקר בואו נראה איזה דברים אני יכול לעשות למשל עם גרפים של הצבעים למשל בתמונה הזאתי אני מרגיש שיש פה גוון טיפה יותר מדי חזק של צהוב עכשיו אם אני רוצה לשנות את הגוון הספציפי הזה יש לי פה טריק מאוד מאוד מגניב אנחנו בוחנים את הנקודה, את ה, את, ה, את הקליפ מדידה הזה עכשיו. מה שברצם מושה זה קליפ דגימה. ברגע שאני ילך על כל מין אזורים מסויים בתמונות שלי, אני מוחרים לראות את החבר, את הנקודה שאלגרף זאזו באשבר למקום שהחבר שלי זאזו לו. עכשיו למה זה מגניע? כי אז למשל אני אוכל אולי תיפא לוריד את. ה... Shadows, שיש לי את הגוון הצעביו הצ... הזה, אני, איך אני בעצם הולך, איך אני מוריד את הגוון הצהוב, אני מוסיף לו טיפה ירוק, אני כאילו מפצה עליו, טיפה, טיפה, טיפה לפצות, טיפה לפצות, עכשיו יכול להיות שבשבילי, זה שפיציתי פה באזור הזה שהוא בעיר בכחול, כמו שלמדנו, הטורם קרב עובד ביחד, אז אני צריך בעצם לפצות עליו, כי אם אני לא רוצה אולי לקבל את הגוון הזה שיש פה בשדווס, אם אתם עוד מולם, לב, קיבלתי בשדוס גוון כזה טיפה כחלחל, ואם אני רוצה להוריד אותו, אני יכול להשתמש אדם בנקודת מדידה, ללכת לאזור שממנו אני רואה אותו בבירום, ולגור אותו טיפה למטה, עד שאני רואה שהנקודה בעצם חוזרת לקו אפס הזה, לקו הישר שעלנו בהתחלה. ואז מה שקורה זה בעצם שקיבלתי פה... תוספת קטנה לאזורים הבהירים של כחול אבל השדור שלי נשארו אותו דבר וזה עשה את זה באופן יחסית מדויק בזכות כלי המדידה הזה אוקיי okay, זה אחלה של דבר עכשיו אני יכול גם אה, ללכת למשל לירוקים אם אני רוצה לקבל עוד קצת וייב של פילם כזה של יער כזה מגניב אה, אני אוהב אישית אולי אתם תאהבו את זה גם אני שם נקודות כי אני יודע מה אני רוצה לעשות ואני לא רוצה שזה ישפיע על כל התמונה ואני לוקח את ה... גרינס שלי, הירוקים שלי, וטיפה, טיפה, מעלו אותם למעלה. אני טיפה, מוסיף גוון ירק, רק באזורים של השחורים שלי. יפה. יפה? וואי, די יחלה, האמת. <laughs> אולי אני אוסיף גם איזה גוון כזה, של אדום כזה נחמד, קטן נגיה מגיעה קטנה, קטנה, אני אנסה להחזיר זה ידנית כאן, כדי לא לפגוע בשאר הדברים, יפה. עכשיו שימו לב איזה שינוי עשינו בעזרת כלי אחד בלבד. סימולב, כל השינוי הזה, שימו לב, אין פה עוד שום פרמטרים אחרים, כן? זה רק הטונקר, והטונקר בלבד, תראו איזה שינוי עצום. עכשיו יכול להיות שזה טיפה יותר מידע בשבילי, אז אולי אני אלך לכאן, אין טיפה זה. אולי ההיילייט שלי עדיין טיפה יותר מדי בהירים, אז אני טיפה להוריד אותם, עד שאני אהיה מרוצה ממה פה, יפה, עוד נגיע למעלה, יפה, אני דווקא האמת די מרוצה מזה, אולי טיפה יותר מדי הרתיקן, וזה טיפה מדי גבוה לי. עכשיו משהו מקדיף שאני רוצה שתשימו לב, זה שהשינויים שאנחנו ב-RGB, לעומת השינויים שאנחנו עושים בערוצי הצבע, בערוצי הצבע הם ממש רגישים, כל פיפס קטן מרגישים אותו בתמונות שלנו. לכן אני ממליץ לכם לשחק עם זה בעדינות. ודבר נוסף שאני רוצה להראות לכם, כמו שבעצם חיזקנו את הקונטרסט על ידי ה-S קרב הזה, אני יכול בעצם להפוך הלבנים לפחות לבנים, כפה תראו שהצבעים מתחילים קצת לאבד זה כי הם... הגוונים פה מתחילים להשתלב ביחד, אז צריך להיזהר מזה. אבל אם תשימו לב, אני בעצם מוריד קונטרסט בתמונה שלי עכשיו. אני הופך את השחורים שחורים, את הלבנים לבנים, ואז בעצם אני מקבל צי... אס הפוכה כזאת טיפה, וזה בעצם מוריד קונטרסט בתמונות שלנו, אם זה משהו שאנחנו אה, רוצים לעשות. בואו נעבור לתמונה נוספת ונראה איך עוד אנחנו יכולים לשחק עם התמונה אז, כמו שאמרנו, אני אישית אוהב בהתחלה מ כדי להוסיף טיפה Contrast, יפה, אני טיפה אחזק שלי, את ה-Highlights שלי, טיפה אחשיך את ה שלי, שימו לב קודם כל איזה פאנץ' עדין כזה, זה נותן לתמונה שלי פאנץ' מאוד, מאוד מאוד עדין, אני לא מחפש פה, עכשיו פאנץ' רציני. עכשיו השחור פה טיפה יותר מדי, שחור לי ממש טיפה טיפה זה נותן לו... ניגיה קזוטי וגם אני רוצה שהוייט שלי יהיה טיפה פחות כל סופר לבנים יפה יפה פה נוג גם אתם די פה יפה מאוד שאת אני אלך לירוקים שלי בא לי לאסוף קזו וייט גם טיפה, טיפה ירק רק בשדו, נגיעה קטנה ולשמור על זה, יפה, אני אוסיף גם טיפה כזה, לרוד מגניב כזה כאן, נגיעה נגיעה נגיעה, יפה Okay, שימו לב איזה שינוי בזרת כלי אחד בלבד, רק בזרת הטונקר, זה עצום, זה אדיר, באמת. עכשיו עוד משהו שאני רוצה להראות לכם, כמו שעשינו מקודם עם הגוון של הצבע של הפרווה, אם אני רוצה, אם אני מגלה שאוספתי טיפה יותר מידי ירוק, אני רוצה לשמור על הסקינטונס שלי אמיתיים ונקיים יותר, אני יכול ללכת כאן עם הדגימה שלי, וטיפה לשחק איתה, שימו לב, בגלל שיש לי פה נקודה, אז זה פחות עובר, אני רגע אאפס את זה. עכשיו אני אנסה להוסיף טיפה לשדורס שלי, גוון קטן כזה שלי, רק רק. יפה, ואני אלך שלי, אני עדיין עם של אני טיפה אכזיר אותם לטלם. Okay, ואז בעצם הוספתי ירוק לשדוו שלי, אבל הצלחתי לשמור היחסית על הסקינטורס, כמעט ולא נגועים. יפה מאוד, אני אוהב זה, באמת זה <laughs> <laughs> דבר שאני רוצה להראות לכם, לטובת... לטובת הראש היצירתי שלכם, אם אני רוצה בעצם לקבל גוון של הדמדם כזה בשמיים שלי, אני יכול או להוסיף להם פשוט אדום לאזורים האלה ולנסות לשמור על שאר הדברים שיהיו ללא יותר שינוי, או שאני יכול ללכת לירוקים שלי, להכסיר טיפה מהירוק, להכסיר טיפה מהכחול, ואם תשימו לב, מה שמתקבל זה גוון כזה ורוד הדמדם כזה. תקלו טוב על התכונה, אתם רואים שאני מקבל בכל האזורים במיוחד האזורים הבירים שלי, אני מקבל גוון אדמדם כזה באותו, יחסית באותו אופן שהייתי מקבל אם הייתי משלחק רק עם זה. זאת אומרת, אני יכול לשלחק עם מינונים שונים כדי שחלק מהצבאים יהיו חזקים וחלק פחות חזקים. תודה רבה שצפיתם בעוד סרטון שנוצר באהבה אני מקווה שאת הסרטון הזה עזר לכם טיפה להבין איך טורנקר עובד ואפילו טיפה נתן לכם השראה לאיזה דברים מטורפים אפשר לעשות עם כלי אחד כלי אחד בלבד שיכולת לשלוט גם על צבעים וגם על תאורה פשוט מדים בנאי. אם נהנתם מתוחה נזע, ואתם רוצים לירוט עוד תוחה, אתם מוזמנים לירשם להרוץ. ולהת פוליאק לשירתון. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל זה באמת, באמת אוזר ומשפיה. אני יוכל לaggiי את כחלי יותר אנשים, ובאופן שדבר ליצור עוד תוחה כזע. וספרו לי מה יש לכם שאלות דברים כאלה, אתם תמיד, כמו תמיד מוזמנים לירשם איתם בדגועות, כי אני יוכל לאמות לכם. ועוד אנשים יראו את המידע שאנחנו תודה